האם ייתכן שאנחנו נמצאים בחלום? אז ככה, לאחר שנתקלתי במשו שקרה על תזה בודהיסטית הגורסת שאנחנו נמצאים בחלום, והוא כל כך היה משוכנע מזה, נחלטתי להסביר למה לא ייתכן שאנחנו נמצאים בחלום. אז הנה שציבות למה זה לא ייתכן. 1. שנמצאים בחלום חוש ריח לא מתפקד, אבל בחיי היומיום יש לרובנו חוש ריח פעיל. 2. שמפחידים אותך בחלום, או כשאילו חלвой סתיים, או מתארים אותך בחלום, שזה היה רק חלום. מתארים ממציאות שונה, ובחיה היומיום יומים, קוראי סתיים goodbye, נשארים באותה סипוי ולא מתארים ממנת למציאות אחרת. 3. אם היינו בחלום היינו אמורים לזכור כמעט כל לילה. כשאתהcont מהחלום, כבן כיוון כל לילה אנחנו יכולים חלומות. 4. אכילה. באופן טבעי אי אפשר להיות בחלום יותר מדי זמן ככה נרגיש רעב ואז נתעורר מהחלום או שנמות ברעב ויסביר יותר להניח שנתעורר אבל אנחנו נמצאים במציאות מתמשכת של שנים על גבי שנים ולא ייתכן שהיא חלום רציף אחד בודד חמש חלום הוא ובדרך כלל בלילה אחד חווים כמה חלומות במקומות שונים שש בחלום ניתן לחלום שאתה אף מה שבמציאות לא אפשרי לעוף כל אלו ועוד באו להגיד לנו שאנחנו נמצאים במציאות חיים ונושמים ולא נמצאים בחלום סתמי שבו אין לנו מה לעשות כי הכל קבוע מראש אם אהבתם תנו לייק ודו שאתם רשומים לערוץ ושלחצתם על הפעמון נתראה בסרטון הבא יאללה ביי